هلت بشاير الهنا مولد الزنا الحلا رزان يا اغلى المنى قرة اعياني هل السعد فينا سبق رزان بالفرحة و نطق والورد هنانة و والطير صدق قرت عيني عيون الوالدين بقلوب دائم نابضين حب وحنان وارفين ابتدى لحظاني يوم رزان وفرحى بحل البنات واغتلي يوم رزان وفرحى بحل البنات وغتلي يفرح جات لي بيبروك بشعرى بشاير الهنا مولد الزنا الحلى، رزان يا اغلى المناهي قبلة اعياني، رزان ما مثلك ابد فالرب كله والبلد من قبلها ولا بعدها الفاردة وصافي، شبيهة امها اكيد في حسنها زن وتزيد وابوها ابو العزة السنيد شبيهة مو رزان يا اغلى البشر اسرى ما فخار